من هم الاولياء؟ نريد شرح مفصل لان في بعض البلاد المجاوره يجب عليك ان تاخذ طريقه من الشيخ حتى يكون واسطه بينك وبين الله. هذا حد قولي. الاولياء هم هم اهل الايمان وانت منهم اذا اذا كنت مؤمن انت منهم. اولياء الله هم اهل الايمان قال تعالى: على ان اولياء الله سخر عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يستقون ورسواق هم كانوا أولياء ان اولياء المستقون فأولياء الله هم من أهل الإيمان والستقوى ان يلل الله فستقى الله نبيه من فأدى الغضا وعلى وطاة هؤلاء فهلهم أولياء الله هم أهل الإيمان وهم أهل التقوى واتق عنهم معصية هم ويتنكون فيتم في إيمانه قد يقع من الوليين المعصيين والمؤمن ثم ينتبه فيتم فيتم الله عنه واذا لم يكن ساله من الناقصه وولي الناقصه واذا تابى تبارك الله عليه اما ما تقوله الصوفيه وانه ولي وليكن عند خوارق وعند شعبده وعند دعاوى طويله عريضه حتى يقال إنه شيخ الطريقه وحتى يقلد وحتى يتبع فيما يريد وفيما يهوى وحتى ينسى كتاب الله وسنه الرسول عليه الصلاه والسلام هذا من عمل الشيطان هذا من الضلالات والبدع والاهوى المنكر نسال الله السلام